مرحبا، اليوم رح نعمل مقلوبة مقلوبة على طريقة يعني مقلوبة فلسطينية طبعا كل بلد بيختلف عمل للمقلوبة يعني السعوديين بيقولوا عنها كبسة بلاد تانية بقول عنها اشي تاني ولكن احنا اليوم رح نعمل مقلوبة على الطريقة الفلسطينية المكونات عنا خات دجاج وعنا رز والخضرة بطاطس باذنجان بصل طبعا كله هنشوف طريقه كل يعني كله يعني شوي شوي رح نشوف كيف نعمل مقلوبه خلينا نبلش نشوف كيف طريقه طريقه عمل المقلوبه حنبلش بالبصل حنحطه بعدين حننزل اللحمه والبهارات والشغلات الحلوه يلا نقلب اللحمه بدنا اللحمه تاخد وجه اللحم نطب البهارات، عندنا بهارات مشكلة، طبعا بهارات عادية يا جماعة، مش محتاجة يعني بهارات خصوصي. سبعة بهارات تقدر تقول. تشقلب مع اللحمة مع البصل. جرب تقدر تقول. المهم نخليهم ونحط جزر وشويه خضره على اللحمه نحط الميه على اللحمه تقريبا حطيتها لتر ونص او لتر و200 بالنسبة للباذنجان انا ايش سويت؟ انا وانا قطعت لما قطعت الباذنجان شرايح حطيت ملح على كل حبة على كل واحدة حطيت ملح شوية ملح على الوجه والقفل. في ناس بقول لك لا انا بجيب ورق بحط ملح وبجيب ورق او شريطة وبأعصر البتنجان ولكن انا طلعت معاي زي ما انا بدي اياها امورها تمام حطيت ملح طبعا حطيتها في شيء يعصر الميه، وطبعا عصرت الميه عندي ما فيش فيه ميه، خالي. وزي ما انتم شايفين، بس انتم صفتوه فوق بعضه زي هيك ها. كل وحده حط عليها ملح شوية ملح، بنحط عليها شوية ملح على الوجه والقفى وبنصفطها تصفيط زي ما هي هيك بتطلع كل الميه منها. تمام يا جماعة لقيت احنا خلال ما هنحط اللحمه ونستويها ونحط الميه عليها ونضبطها هنكون قاعدين بنقلي في البتنجان والبطاطا يعني هنكون شغالين على جهتين بدك تاخدوا خد... بالكم من البتنجان وانتوا بتقلوا فيه والبطاطا وكتخدوا بالكم من اللحمه عشان ترستوا كل المكونات جاهزه اللحمه استوت البطاطا والباذنجان قليناها من تمام الرز نقعته نص ساعه في ميه سخنه من الشوربه راح نحطها على جميع المكونات هلا راح نحط البندوره والبطاطا والبتنجان في الطنجره الوعاء أو الحلة <تصفيق> حطينا البتنجان والبطاطا كل شي صفتناه والبندورة تحت ونحط اللحمة حطيت كركمه وحطيت زعفران على الرز طبعا بعد ما نقعناه ونقعه نص ساعة تقريبا في مية سخنة أنا عندي نص كيلو تقريبا هلقيت بنديره على اللحمة والحاجات هلأ راح نحط الشوربة تاعت الجاج أمورنا حلوة بالصلاة على نار هادية جدا جدا جدا جدا بنخليها منخليها ما تستوي طبعا بالنسبة للخضروات اللي حطناها الجميلة حطها هنا يعني على الوجه هيك أمورنا تمام ومية المية يلا روحوا طالعة المقلوبة جلسة خلينا نقلبها قلبك <تصفيق> <جلبي. تصفيق> لحالك المقلوبة جهزت المكونات كله لحاله شايفين كيف شغل نظيف الروس لحاله البتنجان <تصفيق> لحاله البطاطا لحالها اللحمة لحالها يا عفو الله طبعا أنا عندي شوربة مسكرشه شوربه اللحمه والدجاج لما تعملها مع الاشيين اشي رهيب طعم البتنجان يعني داخل في في طعم انت عارفه الرز لما يخش في الباذنجان مع مع البطاطا مع الامور هذه فبصير الواحد هيك يعمل يعني يرقص هذه المقلوبة، هذه المقلوبة، أنظف مقلوبة بشوفها في حياتي. مش عشان أنا أعملها، لا، ولكن الأمور تمام مظبوطه طبعاً تونة ضرورية، ضرورية تونة. طلع كيف you yeah.